Ovidiu Raeck, după decizia CCR ce în cazul SPP, lui Liviu Dragnea e fric de întrebările din comisiile permanente. Prezintele Comisiei de Apărare a PNL, Ovidiu Raeck, a afirmat ce era evident, ce judectorii CCR ce vor decide ce este neconstituțională Comisia de Anchetă SPT, în condiile în care există deja o comisie permanent în Parlament care are acea specializare. De asemenea, deputatul PNL a adăugat că lui Dragnea e fric de întrebările din comisiile permanente pentru ce acolo nu poate să evite întrebările incomode ale opoziei. Faptul că o comisie specială de anchetă se păpe este neconstituțional este atât de evident, încât cei din PSD îl între altele, nu poți să ai comisie specială când ai deja o comisie permanent cu acea specializare. Forarea absurdă a acestei comisii a avut un singur scop. Să-l salveze pe Dragnea de audiere în Comisia de Aprare, unde fusese deja convocat pe acest subiect, în urma acuzailor pe care le-a lansat. Dragnea fentează de ani de zile orice aparie în fața unei comisii, Inclusiv serei, dintr-un motiv evident, acolo are obligația de a răspunde serios întrebărilor incomode ale opoziei, nu poate face glumie despre portocalei concotieri, nici feie agasate, triste, de martir, ca în fața a presei. Numai ce, ce se vezi? Nu poate nici refuza explicit să se, se prezinte în fața unei comisii parlamentare după ce PSD a atacat-o masiv pe Laura Condroac tocmai pe acest subiect. ca lui Dragnea de întrebări în Comisiile Parlamentului, iat, pe scurt, sensul acestui joc neconstituional al PSD de a Comisiile Speciale, a scris Ovidiu Raechi într-o postare pe pagina sa de Facebook.